Opasok pravdy stále mám, okolo pása, ťažký boj výťazne z dola. klamstvo odhalím, urobím to slovom Boží. Slobodný. Ranený pred klamstvom, vždy budem bojovať, Napravde pevne stať, slobodný. Pravde som, je, yeah. pevne stojím, nepohnem sa. Duch svätý mi sílu dáva, je, yeah. opaskom pravdy opášem sa, vytrvám a všetko zvládnem, je, yeah. slobodný. ne ní